Добрий день! Хмельницька «Альфа» – це перший в Україні колектив мажореток. Він був створений на базі народного художнього колективу ансамблю бального танцю «Альбарадо», яким керували подружжя Наталія та Олександр Мильнікови. У 2007 році нас запросили на навчання до Польщі, навчатися мажоретками. Я тоді не розумів, що таке, хто такі мажоретки. Ми побачили вживу, як це все проходить. Ми захотіли таке створити в Хмельницькому. Нині хмельницькі мажоретки – тричі чемпіонки світу та багаторазові чемпіонки бага проходять жорсткий відбір. Наразі «Альфа» налічує понад 50 учасниць. Це вид спорту, це тільки для дівчат. Приймаємо з 6 років, навчаємо їх спочатку хореографії, а потім вже володіння паличкою. Це танцювальний вид спорту. Найбільше складність – це оволодіти паличкою. Чим більше рівень, тим складніший виконання трюків. Ну, завжди вона ефектно дивиться. 13-річна Олександра в колективі «Альфа» 4 роки. Каже, що на початках було дуже складно володіти паличкою. Але дівчата дружні і завжди підтримують одна одну. Це ж команда, ми одне тіло, це разом. Ми ходимо на одні тренування, ми працюємо разом. Коєї щось виходить, кось ні. Якщо не виходить, допомагаємо. Якщо виходить, підтримуємо. Нікуль 11 років, з них 5, вона займається вже спортом. Дівчина майстерно володіє паличкою і навіть навчає базовим трюкам мажореток початківців. Пригадую, як вперше пізнала смак перемоги на чемпіонаті Європи. Перший чемпіонат в мене був 8 років, я була сама маленька. Там були дівчатки, мені було вісім, а дівчинка було 14. Спочатку нам казали, третій, другі. І коли сказали, що ми виграли перше місце, я була дуже щаслива. І також, коли ми приїхали, нас теж взяли інтерв'ю, ми були всією командою. Це було дуже круто. Ми як сім'я, одна. Олександр Мильников, суддя міжнародної категорії з мажорет спорту. Він розповідає, що на чемпіонатах мажоретки виступають у трьох категоріях: кадетки 9-11 років. Років, юніорки 12-14 і сіньорки 15-25 років. Але не чемпіонатами єдиними. За традицією, основна функція мажореток – це артистичні виступи з оркестром з ефектним жонглюванням паличок. Ми при Хмельницькому муніципальному стратно-духовому оркестрі. Пряма дія мажореток – це з оркестром. Це йде класичні мажоретки, і вони піднімають настрій. Коли йдемо по місту, люди дивляться, вони йдуть з нами. Дітки бігають, ходять, танцюють. Це видовищно, коли дівчата йдуть в струнки, гарні, посміхаються, всі однакові. Одяг у нас своєрідний, тобто це чоботя обов'язково, спідниці, недовгі, зачіска гарна, пілотка, ну і посмішка взагалі. Гарні дівчата. Мельницькі межорядки тренуються по декілька разів на тиждень, а влітку двічі на день по декілька годин. Наразі колектив «Альфа» готує нові композиції для змагань на чемпіонаті Європи. Yeah.